Знайшла таку цікаву історію. Тайська вчителька із США займалася цікавим бізнесом. Вона купувала по інтернету сумки елітних брендів типу Гучі, а потім повертала онлайн-магазинам підробки з Китаю та Гонконгу. Після повернення якісних підробок Тайландка – Продавала оригінали на маркетплейсах та в Інстаграм. У такий спосіб заробляла. Її, звісно, викрили і навіть засудили. Під час обшуку у неї виявили понад 500 сумок як оригінальних брендів, так і підробок. Зверніть увагу, що їй вдавалося повертати речі в магазини елітних брендів. Їх приймали та не могли відрізнити підробку від оригіналу. Це про те, що річ без бренду теж може бути якісною. А бренд містить свою історію, його треба вміти відчувати. В іншому випадку, немає сенсу купувати елітні бренди. У мене на каналі є декладне відео на цю тему, посилання в описі.